بیشمار بیشمار جاری بیشمار بیشمار آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے میرے گفتار کی دیری نا روش زندہ ہے آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے میرے گفتار کیرینا کی روش زندہ ہے آج بھی ظلم کے ناپاک کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خالش زندہ ہے جب دوسرا پلان ہے سختیاں کرو ان کے لوگوں کو تشدد کرو ان کو مارو ان کو جیلوں میں ڈالو ان کو پر کیسز کرو تاکہ سارا وقت یہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جائیں پھر سے کہا ایک سو کیسز کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کے اب علی امین کو سارا چکر لگایا وہاں سے شروع ہوا بکھر سے پھر پہنچا اسلام آباد پھر اس کو بھیجا شکار پور ادھر سے بھیجا نہیں ادھر سے لاہور بھیجا لاہور سے بھیجا شکار پور وہاں سے آخر میں جا کے مہینے کے بعد وہ نکلا اور میں علی امین خود بتائے گا کہ اس سے ان کو انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا کیا میں چاہتا ہوں کہ اس کی زبان سے آپ سنیں کہ کون سے پولیٹیکل ورکر کو پکڑ کے تشدد کیا جاتا ہے میں کل کہوں گا کہ وہ میڈیا کے سامنے اور بتائے اسے انہوں نے لاہور میں کیا کیا ہے اور وہ سب کو بتائے گا کہ وہ کس نے, کس کے کہنے پہ یہ کیا گیا تھا تشدد وکرس کو جیلوں میں اور سارا کچھ اور ہر روز ہراسا جب کچھ ہونا لگتا ہے پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں جب کچھ ہوتا ہے دفاع سو یہ کوشش ان کی صرف یہ انتظار اس لیے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کرش ہو جائے تب تک کسی نہ کسی طرح پارٹی اتنی کرش ہو جائے گی جب وہ ہوگی اور اگر وہ دو ہزار میں نہ ہوں گے انہوں نے الیکشن نہیں کروانا الیکشن تب کروائیں گے جب یہ سمجھیں گے کہ پارٹی بالکل کمزور ہو گئی اب کرنا کیا میں اپنی سے یہ جو میں آخر میں آپ سے بات کرنا چاہتا نے کرنا کیا دیکھیں میرے پاکستانیوں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن انہوں نے تو اب اگر یہ ہماری بات چیت نہیں ہونی تھی تو, تو الیکشن تو چودہ مئی کو ہیں آج بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ چودہ مئی کو الیکشن ہونے ہیں گورنمنٹ نے ابھی سے کہہ دیا وہ الیکشن نہیں مان رہا ہے اس کا مطلب وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہا ہے یہ سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرتا ہے آئین کے اوپر سارے ملک کے قوانین چلتے ہیں جب سپریم کورٹ کے آئین کے طور پہ جب فیصلہ کرتا ہے جب وہ نہیں مانتی حکومت تو اس ملک کے اندر قانون ختم ہو جاتا ہے قانون ختم ہونے کا مطلب کیا ہے آپ کے پاکستانیوں فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق ختم ہو جاتے ہیں آگے میں نے آپ کو بتایا ہمارے تو کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے جب مرضی آ جائے پولیس گر... یا جو مرضی کرے مارے اور پولیس کے پیچھے کون بیٹھے ہیں وہ جو مرضی حکم کریں یہاں کوئی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے صرف اجلیہ کھڑی ہے راستے میں اب جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ میرے پاکستانیوں آپ بالکل آپ کا وہ جنگلوں جنگل کا قانون بن جائے گا یہاں مطلب یہ کہ جو طاقت جو طاقتوار ہے وہ کرنا چاہے وہ کر سکے گا عام لوگوں کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے اور یہاں الیکشنز تب ہوں گی جب یہ رزلٹس سمجھیں گے کہ وہ ٹھیک رزلٹس ان کو جتا سکتے ہیں یعنی گورنمنٹ آپ کی رائے سے نہیں بنے گی گورنمنٹ یہ فیصلہ کب کریں گے جب بھی یہ سمجھیں گے کہ یہ وہ ماحول بنا دیں گے یا وہ الیکشن جو بھی تیاری کر لیں گے کہ یہ جب جیت جائیں گے جب جیت سکتے ہیں تب الیکشن کروائیں گے اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک فیصلہ کون باگتا ہے کو نکلنا پڑے گا آپ اگر نکلیں گے نہیں تو یہاں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں یہ ملک آپ کے رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا اس وقت نو لاکھ پروفیشن ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. صرف اس لیے کہ ان کی امید چلی گئی یہ پاکستان سے ہمارا جو شوکت خانم اسپیشلسٹ ہاسپٹل ہے کیونکہ کینسر کے اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں بڑی مشکل سے آپ کو وہ ڈاکٹرز ملتے ہیں کیونکہ دنیا میں بڑی ڈیمانڈ ہے وہ کہیں بھی جائیں گے تین چار گنا زیادہ تنخواہ کے اوپر وہاں ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں تو ان کو رکھنا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے دس فیصد کنسلٹنٹس نے کہا یا چلے گئے ہیں وہ جانے والے ہیں کیونکہ امید چھوڑ بیٹھے ہیں تو میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے باہر تو نہیں جانا نا ہم نے تو یہی رہنا ہے اس لیے ہم نے اپنے ملک کے لیے لڑنا ہے ہم نے اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے ہم نے اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ہم نے اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اپنے ملک کو بچانا ہے کل چار شہروں کے اندر ہم ریلیز کر رہے ہیں لاہور میں میں خود نکل رہا ہوں کل ریلی کروں گا انشاءاللہ اللہ اسلام آباد میں پنڈی میں اور پشاور میں لاہور اور اور پشاور میں اس لیے کیونکہ یہ دونوں کیپٹل ہیں پنجاب کے اور کے پی کے ہم اس لیے ریلی نکال رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے ان کو ڈس ایڈفرنچائز کر دیا ہے یعنی ان کو حکومت اوپر وہ بٹھا ہے جو لوگوں کی منتخب کی ہوئی نہیں ہیں اور یہ اکٹوبر تک ان کو بٹھانا چاہتے ہیں اس لیے آپ کو نکلنا ہے ان ریلیز کے اندر لیکن ہر کوئی ریلی پہ نہیں آ سکتا تو میں نے ایک اور سارے پاکستان کے لیے اب اپیل کر رہا ہوں ہم آپ کو پوائنٹس دیں گے سارے پاکستان میں آپ نے صرف اپنے گھر سے نکل کے ساڑھے پانچ اور ساڑھے کے درمیان میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور وہ آپ کی یونین کاؤنسل کے اندر ہم جگہ س... ہر جگہ منتخب کر رہے ہیں آپ نے وہاں نکلنا ہے ایک گھنٹہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آئن کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس ملک کے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں اصل میں آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں گے کیونکہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جہاں آئین بھی ختم ہو جائے اور جہاں قانون ختم ہو جائے اور جہاں آپ کا سپریم کورٹ ختم ہو جائے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو آپ نے صرف ایک پیغام دینا ہے اس ملک کے سارے اداروں کو جو جو خفیہ کام کرتے ہیں پیچھے بیٹھ کے جو ہینڈلرز ہیں اور یہ جو پی ڈی ایم کے لوگوں کو ان سب کو میسج دینی ہے کہ قوم اس ملک میں یہ برداشت نہیں کرے گی کہ آپ یہاں کہیں کہ جناب ہم گورنمنٹ مانتی نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اور آئین کو نہیں مانتی قوم کھڑی ہے اس چیف جسٹس کے ساتھ جو آئین کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ کو میں سب آج پھر سے کہہ رہا ہوں آپ نے اپنے گھروں سے باہر نکل کے ہم نے بتایا ہوا ہے کہ کون کون سے سینٹر ہیں مثلا زمان پارک ہے یہاں سارے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نکل کے زمان پارک میں ایک گھنٹہ کھڑے ہو جائیں پلیکارڈ خود لکھ لیں کہ ہم اپنے آئین اور اپنے قانون اور اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے صرف یہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں اور ہم چار ریلیز بھی نکالیں گے اور انشاءاللہ اللہ سارے پاکستان نے ایک پیغام دینا ہے ان کو یہ جو پاور میں بیٹھے ہوئے جو پاور نہیں چھوڑنا چاہتے اور جو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں کہ قوم کدھر کھڑی ہے اور یہ میں اس لیے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارا مستقبل داؤ پہ ہے ہم کوئی سارے باہر ملک سے جا سکتے ہیں ہم نے یہیں بیٹھ کے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم نے اپنے حقوق کے لیے اپنی حقیقی آزادی کے لیے, لیے, لیے, لیے, لیے یہیں بیٹھ کے جنگ لڑنی